Vážení, vítejte na procházce Českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž Český lev. Jedna slavná kapitola našich dějin střídá druhou. V devátém století to byla Velkomoravská říše. Kníže Rastislav to neměl lehké. Franská říše byla nebezpečně blízko. Rozhodl se vsadit na nový trend, křesťanství. To by mohlo pomoci zabrzdit franskou rozpínavost. Chtělo by tu nějaké misionáře. První nabídka přišla z Bavor. Pedium laudamus, nostradamus labus. Vždyť mu nikdo nerozumí. Zpět! Takhle by to nešlo. Zkusíme to v soludí. Snad pomohou bratři z východu. Rastislav pozval na Moravu učené bratry, svatého Cyrila a Metoděje. Bratce, nevzal si s ráno omylem mou svatu zás. Promiň bratce. Vítejte na Moravě, svatí muži. Neseme vám slovo boží ve vašem jazyc a k tomu písmu To Je ale těžká. A nyní bratře pochřeme ty nešťastníky. Přišťovatelé svátost přijímali z neskryvanou radostí. Teď právě pochopili, že mají milovat bližního svého. <tíž> <tíž> tak, bratře, máme pokvčenost 99,8 Krásný výsledek, bratři. Krásný. Aha! <tíž> A tak u nás křesťanství pevně zapustilo kořeny. nástup nástupce svatoplu křiž rozšířil a proslavil, načež zanikla. <těží významení>